را شي جوج ثلاثه في إذا كبار دسيادكي بارسالمارثه الاولى في السباقه يعني جو دورات حتى المرتبه الثانيه الثالثه المرتبه الثالثه المرتبه الثالثه شكرا منظمين وما شاء الله اللي ما نسيتش يا جوني لا ستشكركم بزاف ولا يعني السيفر كما درتي يعني درتي واحد الخطه واعره انك هربتي من الدراري وبقيتي غادي مرجع آه جريت في الاول و طحت بزاف غادي غير على آه. شمن سنه انت خلق فيها 2008, 2008. 2008. 2008. 2008. <تصفيق> ان دوار واه داك اقلكم الدوار دوسي دوار دوسي سيدي المرتبه الثانيه في المرتبه الثانيه شنو اللي وقع ما جيتيش المرتبه الاولى حسيتي في راسك كان عندك النقط ديك البلاصه هاك تما كان عندك تحيد السوف تخلي السوف ليك في الدوره الاولى كنتي في الدوره الاولى على شنو المرتبه كنتي انت غادي بجيد ما بقالكش السوف فين كملياك هاد العمر ان شاء الله غتستفد منهم وتمشي مزيان خصك توعدنا انك غتمشي مزيان في الالعاب القوى وتكمل ان شاء الله ياك الجزيئات غتخدم عليهم مزيان شنو تقول الصحافة اللي جات اليوم وغطيك ومن خلال المنبر ديال لاراش انفو وكذلك لاراسبورت انه غيشوفوك بزاف ديال الناس في الاقليم وفي الجهه وربما ولاه ثاني شنو ممكن تقول لهم من شنو ما نساش شنو شنو الرساله اللي تبغي توصل؟ الامكانيات اللي كاينين هنا شنو المسؤولين اي ملعب كره وشي دابا انت فين كتعلم الرياضه انت هادي هادشي اللي اللي بغيت انت كتعلم على انت في الدوار ياك في المناطق لو انه توفر لك الامكانيات وكان واحد المركب فيه التدريب فيه انت واش كتدرب بوحدك انت كتدرب بوحدك كتدرب بوحدك انت لا ما ديت لا كره كنيمان انت عيك تلعب كره ولكن ما كاتجريش خصك تبقى تدرب تجري بوحدك ولا مع مجموعه ودكشي بوحدك انت هو الثاني طاش المرتبه الثالثه حتى هي مرتبه جد مهمه مرتبة كذلك, دوارات في السباق كذلك جوج دورات وكانت فيه صعوبه او الضغط ياك خصك تزيد باش تولي في المرتبه الاولى اوكي ها اه بجريتي كيف الدروسيات اللي ممكن باش تمشي في الالعاب القويه مزيان ضروري ذاك الطاقه اللي عندك في الجسم خاصك توزعها على المده الزمنيه، اذا مشيتي مزيان في الاول غاتمشي في المرتبه الاولى، ولكن ما تقدرش تكمل، واذا <تصفيق> ها بقيتي لاخر عاود يسبقوك بزاف ما تقدرش تلقى لهم. علاش كنخشوا مبين؟ اه مزيان هاد الافكار هادو ان شاء الله تخدم عليهم وتدربهم وتمشي مع الاصدقاء ديالك ولا في المدرسه ولا اي مجال تفتح لك تمشي فيه مزيان ياك. هاد آه الصحافه اللي حاضره معنا مشكوره من العرائش انهم غايشوفونا بزاف ديال الناس وغايسمعونا بزاف الناس منهم المسؤولين عندك شي طلب ممكن تقولوا للمسؤولين باش كنت كنت... اه اي شكرا مسعود لك كذلك بالنسبه للمسؤولين المسؤولين مسؤولين على الرياضه اللي خصهم يفرونا الملاعب واللي يفرونا كذا واش عندك شي رساله ليهم؟ مزيان الكامبون يكون في غادي الكره القدم ولا يكون في الالعاب القوى فقط الألعاب كتجري اه يكون الجري وكل مزيان خصو دارو يكون في الكبانيه ولا ماشي مشكل فين ما كان فين كان يكون قريب المهم الاساس خصو يستافدوا منه الناس ديال اخرى في السباق دور بيك ديرو شكو قاسح إجازك المسافة طويلة بزاف؟ شو يوصا ولكن وقع وقع وقع وقع وقع وقع وقع كان المنافسي اللي كانوا معك ما حتكيزيش معهم يعني ما وقعلكش معهم مستدام معهم ولا عندنا ظروف مناسبة في